حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے با وقت وفاد مجھے اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا اے علی کرم علی بجا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور مجھے لوزہ نور کے پاس لا کر رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلیہ پر حاضر ہوئے ہیں اگر اجازت ہوئی تو دروازہ کھول جائے گا اور مجھے اندر لے جانا ورنہ جنت البقی میں دفن کر دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غفل دیا گیا تو میں نے سب سے پہلے روزہ پر حاضر ہوا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر دربار ہیں اور روز اکدس میں داخل ہونے کی اجازت مانگتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا دروازہ جو پہلے بند تھا خود بخود کھل گیا اور روزے اثر سے آواز آئی دوست کو دوست کی طرف لے آؤ کیونکہ دوست دوست کا مشتاق ہوتا ہے